مرحباً وسهلا محمد اختي الكريمه، نحب نشارك في المباراه، نحب نشارك في الحمد نحب المشاركة مزيانة الحمد لله كن يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يعني كانت كو... يعني كانت آه... انا صدقني كنهضر على كوكب وحده كانت هذاك شيء مزيان يعني يعني كانت حاله مستويه ومعادله مزيان يعني منبسطه الحمد لله كانت مستويه مع كانت هي هذيك يعني وكيفاش جيتوا السباق يعني في اخر الموسم يعني ديروا التداريب انتم ولا ولا جاتكم في اخر الموسم ما, ما كانش الاستدعاء كافي ما كانش انا حسيت كافي باش انا نستاد مع يعني... لان كنشوف أن في مواجه كنا كنديروا 10 ولكن هذا تعتبر انطلاقه ديال ديالكم لهذا القادم ان أه شاء الله كتطلع واش التطلعات ديالك انت كبطل يعني ديال القصرين امجاد تعاودوا الامجاد يعني سواء البطال اللي دازوا القصر الكبير سواء الشنتوف يعني في يعني يعني سواء في الالعاب الاولمبيه ولا في العالم هذه الكوش الى اخره يعني المغرب كاع ما بغيتو اشتركوا